Čačiš, všetci tu je Branačuris z Kasovie Realitas. Nachádzame sa v dvojizbovom tehlovom byte na Kizdyho ulici, ktorým vás prevedie moja kolegyňa Martina. Nech sa páči. Ahojte, moje meno je Martina Benediková. Sme v byte na 4. poschodí s rozlohou 58 m2. sa predáva kompletne zariadený a pozostáva z obývačky, samostatnej spálne, kuchyne, oddelenej kúpeľne s toaletou a kumbalu. K bytu dva balkóny, z ktorých máte takýto nádherný výhľad. Centrum mesta je dostupné v pešej vzdialosti do 15 minút. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a dohodnite si o hliadku. Prajem pekný deň, dovidenia!